Ракетний обстріл Хмельниччини. Частина обласного центру без світла. Що ще відомо? В обласному центрі попрощалися із військовослужбовцем, котрий загинув у Донецькій області. Супроводжують незрячих. З якими проблемами зіштовхуються, пересуваючись містом, люди із вадами зору? Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури частина обласного центру залишилась без електропостачання. Про це Суспільному розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. У частині обласного центру, де нині є світло, воно подається з резервних ліній. Сьогодні мали третій за осінь і дуже потужний прильот по енергооб'єкту дуже важливому енергооб'єкту, який дуже важливий для електроживлення міста Хмельницького. Маємо на ньому, мабуть, найбільш серйозні ушкодження зі всіх попередніх. Роботи на об'єкті вже тривають, пожежа ліквідована була дуже швидко. У місті Хмельницькому частково є світло, світло від е, інших резервних ліній. Водопостачання у місті поступово починають відновлювати. Е, його не буде е, на довгий час. Адже живлення поки що немає на Чернелівці, звідки безпосередньо ми отримуємо в воду. Вода, вода буде подаватися з резервуарів, які були набрані протягом дня. Тобто певний період водичка у людей буде. Освітлення також поступово будуть відновлювати. Я не можу сказати, що освітлення отримають за ніч чи завтра всі мешканці. Заживлена буде в першу чергу критична інфраструктура. Котельні наші і опалення також поступово вводяться, запускаються в роботу. І, я думаю, десь 80-90% будинків, які отримують централізоване опалення, вночі вже будуть отримувати опалення.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 Ми е, завжди підтримували один одного, ми бешкетували, інколи прогулювали, але він був справжнім е, другом. О, ти звернешся до нього, потрібна якась допомога, він завжди зніме куртку, дай тобі куртку, є, є одна гривня.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 Поховали військового на алеї слави, що в мікрорайоні ракове. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 15 листопада, від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками, загинули 82 080 російських військових. Противник втратив 2861 танк та 5773 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 1850 артилерійських систем, 393 ракетних систем залпового вогню та 208 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 278 літаків, 1000 511 безпілотних літальних апаратів та 261 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерн 4351 одиниця, спеціальної техніки 160 одиниць. За 265 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 399 крилатих ракет.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 От. І десь тижнів, два чи назад почали додзвонився в читальний зал, будь ласка, приходьте, ну і отак от я потихеньку починаю ну, опрацьовувати матеріали вже більш другорядні. Начальниця відділу використання інформації документів Наталя Кузьміна каже, від початку війни читальний зал був закритий для відвідування. Його роботу відновили. обмежуємо кількість користувачів, зв'язку з тим, що